قطاری که نمی‌خواست روی ریل حرکت کنه. روزی از روزها قطاری بود که میخواست از ریل بیرون بیاد. اون می‌گفت چرا من باید تمام عمرم بر روی ریل حرکت کنم؟ ریل به اون جواب داد: اینجا برای تو خیلی بهتره. من به خاطر تو کشیده شدم و تو هم جوری ساخته شدی که باید روی من حرکت کنی اگر هر چیزی سر جای خودش باشه دنیا به خوبی و خوشی میگذره اما گوش قطار به این حرف‌ها بدهکار نبود و میگفت من نمیخوام اینجا بمونم اینو گفت و از روی ریل بیرون پرید وارد جاده شد و راه افتاد ماشین‌هایی که در جاده حرکت می‌کردند فریاد زدند: "برو بیرون، برو بیرون! این جاده برای ما ساخته شده. برو بیرون!" قطار گفت: "بیرون نمیرم، جاده این همه جا داره." و بعد در جاده پیش رفت. در نزدیکی های مردم برای گرفتن بارهاشون یا سوار کردن مسافرها توقف می‌کرد. هر کس از این وضع به دلیلی راضی بود. چون اینطوری خیلی آسون تر از این بود که بخوان تا ایستگاه قطار برن اما با این وضع انقدر قطار کند و آهسته پیش میرفت که انگار سفرش هیچ وقت تمام نمیشد. مردم منتظر بارهاشون بودند مسافرها دیرشون شده بود تا اینکه مردم تصمیم گرفتند که دیگه برای فرستادن چیزهای مختلف و رفتن به جایی به جای قطار از ماشین ها استفاده کنند ماشین ها به قطار گفتند حالا چه بگی هیچ کس دیگه از تو استفاده نمی کنه. تو باید هوطوری که ما گفته بودیم روی ریل خودت بیودی جاتے جای تو است. اما قطار قبول نکرد او روزی اسبی رو دید که در میان مزرعه ها چهار نل میدوید قطار با خودش گفت چرا باید تو جاده بمونم؟ در مزرعه بودن جالبتر به نظر میاد پس از جاده بیرون اومد و در مزرعه راه افتاد اسب به اون گفت تو نباید اینجا باشی تو نباید اینجا بیای اینجا مزرعه منه برو بیرون برو بیرون اما قطار جواب داد بیرون نمیرم مزرعه این همه جا داره و بعد تلق و طلوق تلق و طلوق سر تا سر مزرعه رو طی کرد تا به یک جویبار رسید قطار جویبار رو دید و از اسب پرسید چطور میتونم از این جویبار عبور کنم اسب به اون گفت بپر درست مثل من قطار گفت من در تمام عمرم از روی چیزی نپریدم همیشه پولایی داشتم که برای من درست شده بود. اسب با خنده گفت پس تو بهتره به جایی بری که برای تو ساخته شده. قطار به حرف اون توجهی نداشت. حواسش به هواپیمایی بود که در بالای سرش پرواز میکرد. به اون نگاهی کرد و گفت چقدر جالبه. چرا باید روی زمین بمونم؟ من دلم میخواد تو آسمانا حرکت کنم. از گفت عجب قطار خنگی هستی تو تو که تا حالا از روی جویوار جویبار نپریدی حالا میخوای پرواز کنی؟ اما قطار سعی کرد که پرواز کنه اول با چرخهای جلو بعد با چرخهای عقب و سپس با همه چرخاش شروع به پریدن کرد خلاصه هر طور که میتونست سعی کرد اما موفق نشد و سرانجام گفت خب لابد اشکالی وجود داره من نمیتونم پرواز کنم وقتی در مزرعه حرکت میکنم هیچکس سوارم نمیشه وقتی در جاده هستم هیچ باری به من نمیدن همه میگن تو خیلی کند حرکت میکنی انگار به درد هیچ کاری نمیخوام من باید همینجا بمونم و بپوسم هیچ دلش دلست من تنگ نمیشه <تصفيق> قطار غمگین و تنها بود حس میکرد که همیشه در دنیا بیفایده بوده ولی ناگهان فکری از دودکشش بیرون زد من باید به ریل خودم برگردم فقط نمیدونم هنوز سر جاش هست یا نه اون خیلی زود از مزرعه فاصله گرفت و به طرف جاده و بعد به سوی ایستگاه رفت ریل‌ها درست همون جایی که اون ترکشون کرده بود کنار هم دراز کشیده بودند و خیلی هم سالم و راحت به نظر می رسیدند. قطار از شادی نفس راحتی کشید و روی آنها قرار گرفت. ریلها گفتند: "بی خیلی تره بودی. می دیگه هیچکس روی با حرکت نکنه ما زنگ بزنیم." در ایستگاه جمعیتی منتظر بودند و کوهی از بارها روی هم انبار شده بودند. قطار با شادی فریاد زد: اینجا جای منه اینجا جای منه از اون روز به بعد قطار کوچیک همیشه با شادی و آرامش هرچه بیشتر روی ریل ها حرکت میکرد قصه ما تموم شد